أسرع موبايل ألعاب بالعالم 2020 مرحبا شباب وياكم أمير من قناة مايند إراء هذا هو نوبي رايد ماجيك 5G على أغلب هو جيمنج فون يعني مخصص للألعاب أقدر أقول مباشرة من أول نظرة إلى أنه سدد الضربة القاضية للموبايلات البقية لحد الآن بحيث هو هسه أسرع موبايل بالعالم بشكل عام من خلال المعلومات اللي واضحة تقدر تشوف أنه أسرع من Galaxy S20 Ultra أيضاً أسرع من iPhone 11 Pro وأسرع من OnePlus 8 Pro خلونا نحجي عنه حالياً مطروح بسعر 600 دولار أمريكي واحدة من الميزات الرئيسية اللي بيه هي شاشته الكبيرة واللي هي عبارة عن 6.65 إنش دقة الشاشة 1080 نوع الشاشه فلات ام اوليد السطوع مالتها جدا قوي الوانه كلش حلوه الريزولوشن او الدقه معقوله لكن الحواف مو كلش حلوه بس شايف مثلها سابقا لكن الاهم انه بي ريفرش ريت او معدل تحديث 144 هرتز اللي هو يتحكم بسرعه الجهاز اكثر من المعدل القياسي واللي هي 60 هرتز اللي تعوده هوايه من الناس على استخدامه ايضا اعلى من موجه التحديثات بالموبايلات الاخيره اللي اجت بريفرش شريت تسعين و وعشرين اللي صدرت بالسنه او السنتين الاخيره كلش سريع وسموث او سلس من خلال التحكم باليو اي اللي هي واجهه المستخدم والسكرولينج وسحب الاشعارات والالعاب واكيد عدا موضوع عمر البطاريه حقيقه هذه مواصفات حلوه بس اذا سالت انه ممكن تقدر تشوف الفرق بين موبايل ب وأربعين هرتز وواحد ثاني بمية وعشرين هرتز جوابي نعم يقدر المحترف واللي متعامل ويا هوايه برامج وألعاب تحتاج رفرش ريت عالي بغير موبايلات حيقدر يشوف الفرق بس بالنسبه للشخص العادي حيشوفهم اثنينهم سريعات كلش بس لهنا تقدر تقول انه هذا الموبايل هو الاكثر سلاسه بالتحكم تقدر هم تشوف هذا الشيء من خلال التحكم الداخل بالإعدادات وغيرها ويبين الفرق واضح لمستخدمي الموبايلات الرفرش ريت 120 هيرتز اللي يلعب Need for Speed أكيد حيحب هذا الموبايل أيضا بسبب سلاسة سرعة الاستجابة خلينا نروح لباقي المواصفات المتطورة يحتوي على معالج SnapDragon 865 رام LPDDR5 سريع يوصل لحد 12 جيجا. ذاكرة عشوائية UFS 3.0 سريعة توصل لحد 256 روم وبما أنه موبايل للألعاب لازم يخلي لك فتشيء اضافي يدل على ذلك منظومة تبريد فعلية بداخل الموبايل عبارة عن مروحة وفتحات تهوئة لتقليل درجة الحرارة اللي تكون من خلال ثقوب كبيرة بالصفحات اليمنى واليسرى للجهاز. إذا خليتها قريبة من إذنك حتسمع صوت الفانات من تشتغل بحيث تحس فشي جدا لطيف ينفرد به هذا الجهاز اقدر اقول هسه انه بسبب هذه الميزه اللي تنطي مساحه حراريه اضافيه عاليه حتخلي الجهاز ويا السناب دراجون وخمسة سريع جدا مقارنه باجهزه اخرى ويا نفس المعالج لكن سرعته حتكون كلاسيكيه بالالعاب مع ذلك اكو بعض الجوانب السلبيه بالجهاز اولا ماكو ما امل في مقاومه الماء او الغبار بشكل واضح مع وجود هذه الثقوب الضخمه ثانيا مكان كبسات الفوليوم والباور شوية ناصية بالجهة اليمنى مقارنة بأجهزة أخرى مو فالشي مهم لكن ملحوظ ويجدر بذكر أيضا التصميم بشكل كامل يميل إلى أنه الجهاز هو للألعاب مثل بقية التصاميم لبقية موبايلات الألعاب اللي هي الرازور والار او جي والبلاك شارك واللي تحتوي على جزء من عناصر التصميم الوحشي نوعا ما اللي يفتقر لها هذا الجهاز عنصر الإضاءة بي مطلوب أيضاً واللي حنشوف اللوغو أو شعار الجهاز بظهرة ينطيك نوتيفيكيشنز بالإنارة المتلونة إضافة إلى أنه هو كلش حلو بالوساط أو الألعاب لكن الحواف شوية كبيرة بحيث ما أخذ من الشاشة مقارنة بغيرة بس أنت محصل مكبر صوتي كبير لسماعة الأذن الأمامية إضافة إلى مكبر الصوت السفلي يتناغم مع الصوت العلوي حتى ينطيك صوت ثلاثي الأبعاد أيضاً وجود مدخل صوت AUX أو مع معدل صفر بتأخر الاستجابة أو مثل ما يسموه Zero Latency أوكي شنو بي أوبشنات لموضوع الألعاب خاصة البوتونات نوبي بي بوتون هزاز اللي يسموه روكر بوتون بالأطراف لي فوق من يصير بشكل أفقي يعني من يصير بوضع الألعاب تقدر تستخدم الشاشة للتحكم أو تستخدم البوتونات هذه بالطريقة اللي تناسبك كذلك وير كلاسيكي للألعاب يتفعل من بوتون أحمر واللي يضيف مؤثرات صوتية لطيفة للألعاب واللي حيفعل عندك وضعية الألعاب واللي من خلاله حتقدر تتحكم بكل الأوبشنات من كل النواحي من حيث إذا تريد تشوف ليفل السي يو سرعة ورك تشغل أو تطفف الفانات كل هاي الأمور حلوة وممتعة بالألعاب هذه الأمور تناسبك إذا أنت هوايه تستخدم الموبايل للألعاب من تفعلها اذا تلاحظ ايضا اكو بالجهاز مكان اتصال بالصفحه هذه تستخدم للملحقات الاختياريه سعرها تقريبا 50 دولار اللي ينطيك منفذ هيدفون اضافي وبورت اثرنت 100 ميجا بايت يعني اذا انت تتصور ان هم موجودين بموضوع الالعاب من خلال هالاوبشن حيخليك تتاكد ان هم كذلك شيء ايضا مهم اللي هو انه موبايل من نوع الالعاب هذا يحتاج كاميرا بمواصفات عاليه ايضا وهذا الشيء ايضا موجودة هنا بحيث تنطيك اضاءه حلوه بالصوره مع اوبشن B بلس تنطيك سماحية المشاركه بشكل لطيف وطبيعه الصوره تكون واضحه للاشخاص وللباك ايضا من ناحيه الكواليتي يعني كلش حلوه الناس ما يشترون هذا الموبايل على مود كواليتي الصوره لكن يعتبر هالاوبشن Advantage هذا مثال مثالي لكاميرا 64 ميجا بكسل بكواليتي لطيفه بحيث هذه الكاميرا تحاول بشتى الطرق حتى تصور كل التفاصيل والألوان الدقيقة اللي بالصورة حتى مو التفاصيل اللي يتمركز عليها واللي هي بوسط الصورة الشيء الحلو اللي يعجبك بالكاميرا استجابة التقاط الصورة بشكل مباشر اللي يسموه اللاك واللي هو زيرو من تاخذ صورة بحيث تحس أسرع موبايل بواقع لاك بأجزاء بسيطة من الثانية أسرع من شتر الايفون بفضل أوبشن 360 تاك ريسبونس اللي تتميز به هذه الكاميرا شي بعد على الكاميرا للي يسأل عن الكاميرات الاضافيه اللي سعتها 2 ماكرو شنو الفائده عندك الكاميرا الرئيسيه اصلا وماكو اوبشن او اي اس ومو بجوده عاليه بس توفر لك صوره بحجم 8 ميجا الترا وايد حتى تنطيك نوع من المتعه الاضافيه ما حتكون بجوده عاليه كلش بس الترا وايد يعني واسعه كلش بعد كاميرا اضافيه ايضا اللي هي بحجم 2 ميجا بكسل منفصله فوقها ليش هذه مو أول مرة نشوفه جيشي بس ليش لا يتكرر هالموضوع هذه الكاميرا هي زوم شوتينج سوبر نايت مود تنطيق إضاءة ليلية كافية حتى أنت تقدر تستخدمها خلال الظلام بعد أكو أفكار متفرقة بخصوص موبايل الألعاب هذا حسب ما شفت فيديوهات وتعليقات البعض على تفاصيله حذكر لكم كم شغلة واحد من الشغلات السلبية اللي تم ذكرها هو الفينجر برينت أو قارئ بصمات الأصابع مرات يشتغل ومرات لا ممكن البعض أشار لغير موبايلات لنفس الموضوع بالأسوأ مثل الموتوريلا ون والأيج بلس لكن هذا طلع بعد أكثر أسوأ من عندهن أكثر من مرة لحد ما يسوي ديتكت للفينجر برنت مالتك وهذا الشيء يعتبر مخيب للآمال بالنسبة لبرمجتهم هوم أنا مو من المعجبين بيها يعني من ناحية الألوان ما أقول سيئة بس بعض الألوان أحسها مو في مكانها المناسب مثل شكل أو تصميم الجوجل ديسكفري بيج أو اللانشر وأيضا اكو بعض الأمور الكمالية اللي موجودة بغير سوفتويرات مثل اللي موجودة بالسامسونج يو اي والاوكسجين يو اس هنا غير متوفرة واللي هو ما يسمح بموضوع التحكم بالمالتي تاسك او المهام المتعددة مثل التحويل بين برنامج واخر مباشرة بحركة بسيطة اللي هي السويب بعض المستخدمين يشكون من الجوجل فوتوز انه مدى يشتغل بصورة صحيحة ويصير بيكراش ويطلع من البرنامج ايضا الدروب داون نوتيفيكيشن ما تروح من تسوي لها سوايب لليسار فقط لليمين مثل الهواوي بي وايرلس شارجر الهزاز همينا فاتشي تحت المتوسط بس كل هذه الأمور بالمقارنة مع جهاز خاص بالألعاب مع كل هذه المواصفات بهالسعر فتشي لا بأس بي ومع ذلك لا يزال هو أسرع موبايل لحد الآن بالنهاية السؤال الحقيقي حول هذا الموبايل هو هل يستحق أن تشتريه بسبب فرقة البسيط عن موبايلات بروفرش ريت 120 هرتز لأن يعتبر فرقة بسيطة عن هذه الموبايلات وانت تدري هم مستمرين بالتطوير 144 هرتز 240 هرتز الى اخره واجابتي هي قانون المردود المتناقص هنا يحكم يعني انت بالاساس اول شي كانت المكافأة هي الطفرة من 60 هرتز الى 120 هرتز عالية جدا بعدها قاموا يطورون بخطوات صغيرة عن 120 هرتز لكن هي تاخذ حجم اكبر واكبر من قابلية البطارية ايضا بدون ما نشوف الموبايل الأسطوري أبو 240 هرتز واللي أكيد حيطلع بالمستقبل مثل أنا أتوقع على سبيل المثال موبايل سوني 4K اللي صدر قبل كم سنة إذا صدر مع تحديث 240 هرتز أكيد راح يحطم عمر البطارية بحيث الموضوع ما حيكون إلى اعتبار مثل ما كان الانتقال بالدقة من 360 إلى 480 إلى 720 بعدها جلت موبايلات بدقة 1080 بعدها 1440 وعرفنا أنه بعد ما نحتاج أن نوصل لل 4K بحيث لقينا اللي نرغب له بهالمرحلة نفس الشي هنا عندنا من انتقلنا بمعدل تحديث الرفرش ريت من 60 الى 90 الى 120 حنعرف انه بعد ما نحتاج نتجاوز قانون المردود المتناقص يعني كل ما حتزداد الكواليتي والجودة والدقة والرفرش ريت انت حتحتاج تطور اغلب تفاصيل الجهاز مثل عمر البطارية والذاكرة العادية والعشوائية الى غير ذلك يعني إذا كان الفرق بسيط ممكن يكون متوالم مع مواصفات الجهاز لكن إذا كان الفرق جدا متقدم وما يتناسب مع التطوير الحاصل بالجهاز ما حيشتغل الجهاز بصورة طبيعية وأكيد حيسبب مشاكل هواية وبما أنه التطور الحاصل بالرفراش ريت 144 هرتز هي نسبة مو كبيرة يعني الآن مقياس التطور مقارنة بمواصفات الجهاز جيدة ومناسبة لكن فرق التطور ضئيل عن أقرانه مع ذلك احنا نشكر شركة نوبيا لصنع هذا الجهاز اللطيف وأنا بدوري اشكر متابعتكم